يا فرحتي زف التهاني للأحباب غني لحونك واطرب بسمرنا ليلة فرحة تجمع محبين وقرا. لها المحصول قمرنا فرحتي زفت تهاني للاحباب، غني لحونك وطربي في سمرنا، ليلة فرح تجمع محبين واقراب، ضوّلها المحصور واضواء قمرنا، في دار شيخ يكرم ضيوف واصحاب، حمدان بو يا سعد من ذكرنا. معروف بالشمال ربعه والاجناب واليوم في دار الفين وحضرنا رشوا عطور الورد ليلها نطام هذا الوليد بطلته ابتهجنا عريسنا يطيب أصل و شهامة أشرفتنا مبروك بحروف الوفا خطه كتاب طر السعد في دار بحمد تغنى صلاة ربي اذكروها يا النبي. حتى التهاني للاحباب، غني لحونك واطربي في سمرنا، ليلة فرح تجمع محبين واقراب، ضوى لها المحصور واضوا قمرنا، في دار شيخ يكرم ضيوف واصحاب، حمدان ابو احمد يا سعد من ذكرنا معروف الوليد بطلته ابتهجنا عرسنا يطيب من زوج بطياب اصل شهامه سرته شرفتنا مبروك بحروف الوفا خطه كتاب طير السعد في دار بحماد تغنى صلاة ربي و